Hər vaxtınız xeyri olsun. Studiyada mən, Elçin Rəhimzadə, bugünü olan ən vacib xəbərləri diqqətinizə çatdırıq. Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov Avropa Parlamentinin məruziyyətçisi ilə görüşüb. Avropa Parlamentinin Azərbaycan üzrə məruziyyətçisi Nuri Nikolay hazırda həbsə olan Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovla görüşüb. Görüş İlqar Məmmədovın cəza çəkdiyi iki saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş tutub. Partiyanın yaydığı məlumatda deyilir ki, İlqar Məmmədov görüş barədə belə deyib. Görüşdə azadlığım haqqında hakimiyyətlə siyasi diyaloga dair bəzi tələblərimi təkrarən onun diqqətinə çatdırdım. Hansı ki, vəkilin vasitəsilə ötən il çatdırdığım o tələblər rədd edilmişdi. Mühacirətdə yaşayan fəal Orduxan Teymurxanın batısı oğlu həbs olunub. Azərbaycan hökuməti xaricdə mühacir həyatı yaşayan və ölkədəki rejiminə tənqid mövqeyində duran şəxslərin qohumlarının həbsini davam etdirir. Niderlandda mühacirətdə olan Orduxan Teymurxanın 19 yaşlı bacısı oğlu Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin tələbəsi Tural Əliyev 2 gün öncə yenidən oğurlanaraq həbs edilib və barəsində 2 aylıq həbs cəzası verilib. Bu bayədə məlumatı Orduxan Teymurxan özünün Facebook səhifəsində yayıb. İsa qambarın səhhəti yaxşılaşıb. O gələn həftə vətənə İsa Qəmbər gələn həftə vətənə dönür, gələn həftə Avropadan vətənə İsa bəylə birlikdə dimdik dönürük, inşallah. Bunu müsəbbət başqanı Arif Hacılı özünün Facebook səhifəsində yazıb. Qeyd edək ki, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər Almaniyada müalicə olunur. Müsəbbət başqanı Arif Hacılı da Avropadadır. Nikol Paşinyan Qarabağ məsələsində toxundu. Qarabağ məsələsi danışıqlar yoluna hərin olunacaq, dedi. Ermənistan müxalifətinin lideri Nikol Paşinyan Rusiya dövlət duması nümayəndə heyəti ilə görüşüb və onları əmin edib ki, Ermənistan müxalifəti heç də Rusiya ilə münasibətlərini yenidən nəzərdən keçirmək niyyətində deyil. Rusiyaya qarşı geosiyasi qəs yoxdur. Geosiyasi geriyə dönüşü olmayacaq və Ermənistan Rusiya münasibətlərini təhlükə altına qoyan heç bir şey yoxdur, o deyib. Həmin görüşdən sonra Nikol Paşinyan BBC-nin bir neçə suallarına da cavab verib. Bugünə olan xəbərləri mənim təqdimatımda izlərdiniz. Sağ olun, salamat qalın.